יש לכם מתפרצויות כאס ואתם מרגישים חרطاء ושמחה הן מישהו קרוב אמר לכם שצריך ללכת לידכם על ביצים אתם רוצים להיות רגועים יותר ולהפסיק את התיקוב אבל לא יודעים איך לעשות את זה היי אני אמית לבי מומחה לניולקאס מitam האיגוד האמריקאי לניולקאס מנחה יחידים וקבוצות בתعلیחי שינוי ומודעות ככאסה לשבר אני יודע בדיוק מה אתם עוברים כשאתם כואסים אני יודע גם שאפשר לחיות חיים רגועים יותר אני רוצה להסביר לכם למה אתם כואסים ומאיים שני מרכיבים המרכזיים של ניולקאס יעיל שעזרו לכם להיות רגועים ובריאים יותר. חשוב לי שתדעו שלא נולדתם כועסים, אלא נסיבות העבר הכואבות שהביאו אתכם למצב הנוכחי. הקעס שלכם היום הוא בסך הכל תגובה אוטומטית ולא מודעת למצבים שמזכירים לכם את העבר הכואב שלכם. אז איך מנהלים את הקעס? לניהול קעס שני מרכיבים עיקריים. מתחיל במרכיב הראשון. כשאתם כועסים, כי מישהו או משהו הרגיז אתכם, מתרחש במוח שלכם תהליך אוטומטי שהופך אתכם לכועסים ותוקפנים. מדובר במנגנון קדום, שנועד להגן על כל אדם כשהוא מזהה על הקיום שלו. אז למה מופעל אצלכם דווקא המנגנון הזה בשעת כעס? כי המילים או מעשים של אחרים מזכירים לכם באופן לא מודע את העבר הכואב, את התוקפנות שחוויתם ואת התחושה שאתם לא קיימים, שאין מקום למי שאתם באמת, שאין מקום לרגשות ולרצונות שלכם. כל אחד ואחת מכם חווה זאת בעברו בדרך אחרת. באלימות מילולית או פ בכפייה או בדרכים מגוונות נוספות כשאתם מתחילים להבין את המנגנון האוטומטי הזה נוצר מרווח חדש בין האירוע ובין התגובה שלכם שמאפשר לכם בחירה חדשה אולי בהתחלה זה יהיה פשוט להתרחק ממוקד הכעס על מנת להירגע אבל ככל שיעבור הזמן ותגבר יחד איתו גם המודעות תוכלו להבין מה קורה לכם אוליים ולבחור האם להמשיך באוטומט או לנהל את המצב באופן שונה למה שעשיתם עד היום איך תעשו את זה? בתקשורת אס כשכועסים מדברים המון על האחר בהשמה ובתוקפנות. על מה שהוא אמר, על איך שהוא התנהג, על שהוא לא בסדר. תקשורת הסרטיבית היא תקשורת שמדברת על מה שאתם מרגישים, מה שאתם צריכים, באופן ברור ולא תוקפני. לדוגמה, במקום לומר, את פזבזנית ולא אכפת לך מה קורה בחשבון הבנק שלנו, אפשר לומר, אני מרגיש שכל האחריות הכלכלית מונחת על כתפיי. אני מרגיש חסר עונים ושאני לא בשליטה על ההוצאות שלנו. אני רוצה שנמצא דרך משותפת לנהל אותם כך שיוכל להרגיש יותר רגוע כלכלית ושאחריות הזאת תהיה משותפת לשנינו. זו צורה תקשורת שדורשת אימון ויכול להיות שהתגובה של הסביבה לא תהיה תמיד מכילה או מבינה. גם לזה צריך להתייחס וללמוד. אבל זו דרך שמעבד תחליף מצוין לתקשורת התוקפנית שהייתה לכם עד היום. אגלה לכם שיש גם מרכיבים נוספים כמו כלים להרגע עצמית ומודעות למה שמתרחש בגוף ובנפש בזמן שרמת הכעס עולה. אבל אז אם אתם רוצים לשנות את החיים שלכם רגועים יותר, זה אפשרי. לנו במרכז ולב יש תוכנית מסודרת ומובמת שתעזור לכם לנהל את הכעס ולהחזיר את החיים למסלול הטבעי שלהם. המסלול שתמיד היה שם, ושאתם כל כך רוצים להיות בו. אתם יכולים להגיע למפגשים אישיים או לסדנה קבוצתית. תשאירו לי את הפרטים שלכם כאן בדף, ושמח ללוות אתכם בצד הראשון שלכם לקראת שינוי משמעותי בחיים. שינוי שהפוך אתכם לרגועים יותר, לבריאים יותר, עם תחושת שליטה עצמית ושל ועם מערכות יחסים שהדרמה כבר לא חלק מהן